اشحنه بـ 12 دقيقة لحتى تحصل على 50% من الشحن بفضل قوة الشاحن 80 واط من شركة أوبو بعد أسابيع طويلة من التسريبات أعلنت أوبو عن سلسلة فايند إكس 6 والتي تتكون من هاتفي فايند إكس 6 وفايند إكس 6 برو تابعني بهالفيديو لحتى نتعرف على أهم التفاصيل مرحبا أه. يا شباب كيف كنت أخبركم؟ إن شاء الله خير ورجعت لكم من جديد مبارك عليكم الشهر الفضيل وكل عام وأنتم بخير اليوم كمان جايب لكم تليفون جديد من أوبو من حيث الشكل العام والمظهر الخارجي مبين إنه الهاتفين متطابقين في الشكل ولكن في اختلافات ملحوظة في المواصفات الفنية والتقنية بالإضافة إلى ان هاتف اوبو فايند اكس 6 اصغر حجما من البرو وتم تصميم هاتف اوبو فايند اكس 6 من المعدن والزجاج ولكن على عكس البرو الاغلى منه في السعر بيجي من المعدن والزجاج والنوع الثاني بيجي مصنوع من الجلد النباتي يمتاز الهاتف بحواف نحيفه للغايه وبوزن 207 جرام. والطول 162.9 والعرض 74.1 والسمك 8.96 يأتي بالألوان الأخضر والأسود والذهبي الشاشة 120 هل والدقة 2772 على 1240 وتدعم الشاشة 10.7 مليار لون بنسبة سطوع 1420 شمعة ويأتي هاتف أوبو فايند اكس 6 بمعالج دايمن سيتي 9200 سو سي مقترنا برام 12 أو 16 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 256 أو 512 جيجا بايت ونوع الرامات ال بي دي دي آر 5 اكس بينما نوع وحدة التخزين الداخلية UFS 4.0 وهو واجهة المستخدم كول او اس 13 مستندة الى نظام الاندرويد 13 وسعه البطاريه 4800 ملي امبير وتدعم الشحن السلكي 80 واط غير داعم للشحن العكسي والشحن اللاسلكي الهاتف ياتي بشرحتين من نوع نانو سيم ويدعم الاتصال 5G والبلوتوز أمسي فاصلة ثلاثة ومكبرات صوت السيريو داعمة لتقنية دولبي أتموس. يتضمن الهاتف قارئ بصمة الأصابع مدمجة أسفل الشاشة وهو ماسح ضوئي بصري وتم تصنيف الهاتف بشهادة اي بي 64 مقاوم للرذاذ الماء والغبار ويحتوي الهاتف على كاميرا التليفوتو ومن الأمام في منتصف الشاشة لكاميرات السيلفي وتأتي الكاميرا الرئيسية بفتحة عدسة 1.8 مدعومة بتقنية التثبيت البصري OIS مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع 50 ميغا بكسل من نوع سامسونج S5K GN1 بفتحة عدسة 2.0 داعمة لوضعية الماكرو بزاوية 112 درجة والكاميرا الأخيرة تيليفوتو من نوع سوني imx 890 زاوية عريضة وبدقة 5000 ميغا بكسل مدعومة ايضا بتقنية الاو اي اس للتثبيت البصري والتقريب الرقمي بمعدل 120 اكس وتم ضبط الالوان الكاميرا بواسطة شركة هاس سيلبل السويدية ودعم ايضا لتصوير الفيديو 4K بمعدل 60 اطار في الثانية الكاميرا الاماميه تأتي بمستشعر IMX709 RGBW بفتحة عدسه 2.4 وبدقه 32 ميغا بكسل ويبلغ سعر الهاتف 655 دولار امريكي تقريبا. تابعني على منصات التواصل الاجتماعي الرابط في البايو والاشتراك في القناه وفعل الجرس لحتى توصلك اخر اخبار التقنيه. وضغط لايك وشاركني رايك في التعليقات. شو رايك في هاتف اوبو فايند اكس 6؟ وهل عجبك قوه الشحن 80 واط او لا؟ شاركوني رايكم في التعليقات. وهل فكرت انك تشتري هذا الهاتف ام من البرو؟ تابعوني ان شاء الله بالفيديو القادم راح نتعرف على مواصفات اوبو فايند اكس 6 برو. في نهايه كل فيديو سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وبس.. كان معكم حسني كوسا